پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر نے وزیر مملکت کا عہدہ لینے سے معذرت کر لی اپنے بیان میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ وہ فی وزیر مملکت کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے انہوں نے کہا کہ وزیر مملکت بننے سے معذرت ذاتی وجوہات کی بنا کی ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر توجہ رکھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا واضح رہے کہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ پہلی ملاقات ہے. نئی حکومت کے اتحادیوں نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے دوریا اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ایک بار پھر قربت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اس حوالے سے ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف میں بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے موصولہ اطلاعات کے مطابق دیگر اتحادیوں کی طرح ایم کیو ایم بھی ایک اشارے پر پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کو خیر بات کہہ دیا لیکن تحریک انصاف کی جانب سے امپورٹنٹ حکومت کے قیام کے حوالے سے جلسوں میں پاور شو اور شہباز شریف کے حکومت میں آتے ہی ان کا رویہ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہی تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے بحال کرنے کی کوشش کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت سابق گورنر سندھ اور تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل کے ذریعے واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے حکومت گرانے میں اپوزیشن کا ساتھ دینے والی کسی پارٹی کو ساتھ ملانے کے بجائے تاہم ایم کیو ایم کے ہمدرد سابق وزیر کو راضی کرنے کے لیے پر امید ہیں وفاقی وزیر نے اپنی وزارت سے متعلق ابتدائی بریفنگ بھی لی ایم یو ایم کے رہنما سید امین الحق نے وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے فرائض سنبھالے مرتضی محمود نے بطور وفاقی وزیر سنت طارق بشیر چیما نے بطور وفاقی وزیر فوڈ سکیورٹی اسرار ترین نے بطور وفاقی وزیر دفاعی پیداوار چارج سنبھالا جے جی یو آئی کے سینیٹر طلحہ محمود کو وفاقی وزیر سفیران مولانا اسد محمود کو وفاقی وزیر مواصلات مرتضہ جاوید عباسی کو وزارت پارلیمانی امور کا قلم سونپ دیا گیا وزیر نے کون سی وزارت سنبھالی آج حلف اٹھانے والی وفاقی کابینہ کے کس وزیر کو کون سی وزارت دی گئی ہے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئی مسلم لیگ دون سے تعلق رکھنے والے مفتا اسماعیل کو وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے مفتا اسماعیل کو آرٹیکل اکیانوے کی ذیلی شک نو کے تحت وفاقی وزیر بنایا گیا ہے رانا ثناء اللہ نے وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے اپنی ذمے داریاں سنبھال لی خواجہ ساد رفیق نے بطور وفاقی وزیر ریلوے چارٹ سنبھالا ہے مریم اورنگزیب نے وفاقی وزیر اطلاع اور نشریات کا چارج سنبھال لیا جے یو آئی کے رہنما مفتی عبد الشکور نے وفاقی وزیر مذہبی امور کا چارج سنبھالا جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شاہ زین بگٹی نے وفاقی وزیر انسداد منشیات کے عہدے کا چارٹ سنبھالا چارٹ سنبھالنے کے بعد وفاقی وزیر انسداد منشیات شاہ زین بگٹی نے سیکرٹری ڈاکٹر سید کلیم امام سے ملاقات کی سپریم کورٹ میں آرٹیکل سٹی کی تشریح سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے سینٹ الیکشن کیس میں رائے دی کسی نے اس کی پیروی نہیں کی سیاسی جماعتیں پارٹی انحراف پر نیوٹرل کیوں ہیں پارٹی سے انحراف کرنے والے کو دوسری جگہ عہدہ دے دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک نے دلائل دیے کہ ہمارا ملک اس وقت انارکی کی جانب بڑھ رہا ہے کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں جسٹس اعجاز الحسر نے کہا کہ کلچر بن گیا ہے کہ فیصلہ حق میں آئے تو انصاف کا بول بالا اور خلاف آئے تو انصاف تار تار ہو گیا چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے ترمیم میں آرٹیکل پاسٹ ون ایف میں عدالتی کو شامل کیا گیا جسٹس ایجاز الحسن بولے امریکی جج کے مطابق عدالتی فیصلہ نہ ماننے والی حکومت کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عوام کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آیا ہے مگر جو بات سیاسی لیڈر کرتا ہے عوام اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جہاں بھی اختیار حد سے زیادہ ہوگا وہاں استعمال غلط ہوگا عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی چیئر پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اکیس اپریل کو مینار پاکستان سے پاکستان کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سماجی میڈیا پر قوم سے براہ راست گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس اجلاس کو اکیس اپریل کو مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ بھی دی گئی اس اجلاس سے متعلق جاری ہونے والے اعلامی کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ذمہ داران کو قافلوں کے ہمراہ بر وقت جلسہ گاہ پہنچنے کی ہدایت کی ہے اس موقع پر سابق وزیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے مستقبل کا موقع دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی خود مختاری اور جمہوریت کا تحفظ عوام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کی تبدیلی قبول کی تو کوئی سربراہ حکومت بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کی جرت نہیں کرے گا عمران خان نے کہا کہ پوری قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے یکجا اور متحرک 21 اپریل کو مینار پاکستان سے پاکستان کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کریں گے